רן ויאל ניסו לחשוב, אלו רמזים יוכלו לעזור להם בפתרון תרגילי החשבון. הם מצאו את התרגיל הבא. קאף נון ועוד קאף נון שווה קאף קאף ה. Hey. הם היו משוכנעים מיד שעות ה hey, חייבת לייצג את הספרה אחת. שכן אם מחברים שני מספרים דוד ספרתיים, התוצאה איננה יכולה להיות בשום מצב גדולה מהמספר מאה 98. ולכן ספרת בתוצאה, החייבת להיות אחת הם התבוננו בטור הראשון הטור של ספרת האחדות קף ועוד קף שווה קף גם כאן לא היה להם קשה לנחש את הפתרון הרי בטור הזה יש סכום של שתי הספרות זהות וסכום זה שווה לאותה ספרה קף רק סכום של שני אפסים ייתן בתוצאה אפס חיש מהערם סיימו לפתור את חמישים חמישים מאה